Pentru mulți dintre voi, creșterea roborului și implicita dobânzilor înseamnă ca un duș de genul ăsta. Hai să te învăț cum poți să pedecești băncile și să duci asta în avantajul tău. Right in pussy. Cum îți bați banca după ce ți s-a mărit roborul? A, prima dată vreau să-ți arăt aici niște valori. Orice creditare are un principal, are o dobândă, are probabil în comision, mulți ci că nu-l au. Și, mă rog, aici îți apar penalități dacă nu-ți plătești la timp și... Na. În total, suma de plată, da? Ok. Asta era în trecut. Dar ce vreau să-ți arăt eu este că, dacă te uiți pe grafic, pe cifre, se vede când, de exemplu, când s-a mărit un pic roborul, mi s-a mărit dobânda cam cu 30%, și nu știu sigur din ce motiv mi s-a micșorat rata. Probabil să fie mai ușor de suportat, să nu mi se pară, nu știu care fază. Sau vreo șmecherie de a habar n-am. Când se micșorează roborul, automat se micșorează dobanda și crește rata. Ok, hai să ajungem în zilele noastre. Deci până ieri aveam 464 de lei rată principal și 958 de lei plus 40 de lei, adică vreo 1000 de lei în plus dobând plus comisio. Da? 1463 în total. Am primit un SMS că mi s-a modificat roborul cu el la 8,08% pe următoarele 6 luni. Deci, următoarele 6 luni, sigur, plătesc 2000, aproape 100 de lei, 2067 de lei pe lună, rată. Ne-având toți banii să acopăr să scap de credit, anticipat, am decis, de fapt, am decis de ceva vreme, dacă ne uităm în spate aici. 0, Astea sunt sume plătite de mine în avans adică pe lunile următoare cum ar fi, de fapt banca face țile scade direct din sold deci aici aveam de plătit 204.000 până la sfârșit până prin 2042 am plătit 1.404.000 și scăzut de aici și continuă mai departe cu calculul lor, cu rata și da. Unde am vrut să ajung? Am vrut să ajung aici Din principal de 460 de lei S-a făcut 253 de lei, principalul Plus, dobândă aproape dublă, 1700 de lei în fiecare lună da? Unde am vrut să ajung? Am vrut să ajung ăștia 1404 Dacă îi calculezi 1404 împărțit nu știu, la 255 aproximativ, că ieri era prima, așa, înseamnă că am 5 principale de ale mele. 1, 2, 3, 4, 5, m-am dus înainte, da? Pe care eu n-am plătit 1700 1773 ori 5, am scăpat de 8000 865 de lei, practic, da? Am, am scăpat, plătind 1400 de, de lei, am scăpat de 8, aproape 9000 de lei dobândă. Aici, plătind 1929, adică 4 de astea, am scăpat de aproape 4000 de lei. Aici, plătind tot așa aproape 4 chestii de alea, am plătit, aș plăti, adică am scăpat de tot aproape 4.000 de lei. Că se, se ia și comision, 0 și tot. Da? Deci dacă poți, oricât ai, dacă ai un principal, te scutește de o dobândă. Aștepți să-ți ia banii în ziua, la mine e în 18, în ziua 18 ți ia banii pe rată. La, după aceea te prezint la bancă, faci o, de, completezi o cerere în care de, de, vrei să, anticip, să reimbursezi anticipat cu menținerea ratei și scurtarea perioadei de, de creditului. Da? În cazul ăsta, ăsta nu mă pic să vedem, deci pe mine. Orice leu investit, deci 1773 de lei, da? Împărțit la 253. Orice leu investit de mine, adică plătit înainte, mă scutește de, adică îmi, îmi economisește 7 lei din dobând, din dobând și tot felul de chestii. Acum, în momentul ăsta. Aici în spate nu era chiar atâta. 400, deci 900, cam de 2 lei mă scutea, 969 împărțit la 453. Mă scutea de 2 lei, pentru că eu am trecut de primii, în primii 4 ani, și că dacă ramburseze anticipat, fiecare leuț îți, rambursat anticipat îți economisește 4 lei. După care, după 5 ani... Între 5 și 10 ani, cât mai merită să ramursezi anticipat, deci până în 10 ani, dacă poți, să ramursezi cât de mult anticipat, pe la 2 lei, 2 lei 50. Îți vei economisi pentru fiecare leu plătit în avans. Da? La un moment dat, o să, deci la început plătești dobândă mai mare și dobânda te o scade și se inversează, plătești mai mult credit după ăștia 10 ani de care zic. De asta nu mai merită să plătești anticipat, pentru că locul dobânzii mari o să o ia creditul mare. Uite, dacă mergem înainte, ăsta principalul tot crește și dobânda se tot micșorează, puțin câte puțin. Da, asta deja au trecut de 300, sare de 400 prin 2007 și dobânda 1600 și tot așa. Tot. La un moment dat se inversează și ajunge invers creditul mare și dobânda mică, dar în momentul de față cu roborul mare și uh, dobânda mare și rata mică, merită cât de mult poți în fiecare lună să dă un randament de 700% dacă nu mă înșel, deci nu cred că vreo investiție îți dă randamentul ăsta sau ori, ori unde pui bani în Forex sau ori, nu cred că faci 700% pe lună. De asta zic, nu ai o rată întreagă? 100 de lei. 100 de lei îți taie 700 de lei de aici. Foarte simplu. În fiecare lună, da fă -o. Deci eu acum, dacă 6 luni, uite, un calcul uh, rapid. 6 luni, următoarele 6 luni plătind o rată de 2067 2067 ori 6, voi face un efort de 12.402 lei 12.400, da? Dar dacă eu mă duc ca și ieri, cu 5 principale deodată da? Asta înseamnă că eu voi economisi 6 ori dobânda. Ăștia, cu ăștia sunt 1810. 1773 plus 40 1813, da? Asta e pe o lună. Dacă eu mă duc și rambursez 5 luni anticipat, o să fie 965 dobânda la o singură plată de-a mea, la... Da? Și asta în următoarele 6 luni o să, fie, o să scap de 54.390 Dacă din banii ăștia scad cei 12.400 Am făcut un profit de 42.000 de lei Nu am plătit 42.000 de lei Subliniez că dacă plătești anticipat nu plătești, ți se șterge cu buretele, dobânda și comisioane și asigurare și ce mai ai pe acolo. Deci ține minte că este asta și fă-o, ascultă-mă, fă-o că merită. O faci pentru tine, fă-o acum până nu se adâncește treaba și se face urât și... Credem că o să ai doar de câștigat și astfel ai bătuit banca ți-am făcut calcul.